Десятирічна дівчинка Ксенія Сердюк плите з бісеру браслети, каблучки, брилки, підвіски та продає їх на своїй сторінці в Інстаграм. За простіші роботи править, каже, 30 гривень за складніші 50. Спочатку всі просто питали ціни. Я, ну, ніхто нічого не купляв. То десь неділю назад, може, трошки більше, прям різко всі почали мені писати. Хочу там тебе замовити якесь колечко, браслетик, фігурку. І якось так пішло різко. Вся продажа усі виручені гроші дівчинка каже: відносить у волонтерський штаб у скриньку ЗСУ. десь тисячу гривень, може трошки більше. Її мама Тетяна розповідає, живуть з родиною за державні виплати, в орендованій за 6 тисяч гривень у місяць двокімнатній хрущівці з поламаними меблями й обдертими стінами. Але рішення доньки віддавати всі гроші на армію всі в сім'ї поважають. За її словами, Ксенія із зароблених грошей жодного разу не купила собі цукерку, морозиво чи іграшку. Мену сказала мама, я дуже хочу допомогти армії, щоб скоріше ми перемогли і поїхали додому. Тому що я дуже хочу додому, щоб було мирне небо. Скорішу перемогу. Ксенія розповідає, що змусило її родину після двох місяців повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхати з Покровська за 25 кілометрів від Донецька. Зриви війна. Ракети. Тетяна розповідає, просиділо в бабусиному підвалі 33 дні. І всі ці дні, каже, над їхнім будинком свистіло, гуділо і вибухало. Це було кожен день і декілька разів на день. На 33-й вже стало нестерпно. Вона була дуже перелякана, дуже. думки тільки, щоб вижити. У тому підвалі, каже Тетяна, її десятирічна донька почала світи. Сивину дитині мама зафарбувала. Це для дорослого тяжко, а для дитини це взагалі так не повинно бути. Ми його трошки замовили. Маскирували, зробили колорірування, тому що мама навчається на парукаря. Ксенія каже, бісероплетіння допомогло їй пережити страх і стрес. Коли я щось роблю, я взагалі все забуваю, що йде війна, розслабляюсь. А ще, каже, улюблені м'які іграшки. Їх, а не одяг чи взуття, Ксенія везла з собою з Покровська. Звичайно, коли закінчиться війна, вона всі ці іграшки не повезе з собою, тому що це треба камаз цілий. Але ми домовилися, що вона їх несе дітям, яким потрібно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.